Прибиральниця шостої школи Наталія Гадзера очікує біля навчального закладу. Розповідає, на територію не пускають. Я дала дзвінок, і минуло мене 10, як я почала обирати, сказала вийти і все. Ось так і ми вийшло. Як я, то мені разносиме, коли ще зараз не можна. Директор Хмельницької спеціалізованої школи No6 Сергій Ткач розповідає, евакуювали дітей та працівників закладу через повідомлення про замінування. Повідомлення зазначено 13-30. О 10.40 десь так стало відомо. Дітей евакуювали. Евакуація зайняла десь близько 10 хвилин. По домівках розійшлися. Хто із старших сам пішов, а хто з початківців, то за периметр у нас є заклади, які нам допомагають. Ми там дітей розміщували, і батьки при можливості забирали дітей. За словами Сергія Ткача, вибухівки не виявили, сьогодні школа не працюватиме. Як розповіла старша інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська, на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, надзвичайники та швидка. З приміщення школи евакуйовано 724 дитини, а також 96 працівників школи. В подальшому буде вирішуватися питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 – це завідуване правдиве повідомлення про замінування. Зловмиснику передбачає покарання максимальне у вигляді обмеження волі терміном до трьох років. Людмила Берестовська каже, за останні 10 днів у Хмельницькому це третє повідомлення про замінування. Як розповіла телефоном речниця обласного управління Служби безпеки України Людмила Рябчук, з початку року – повідомлення п'яте. Служба безпеки України останнім часом констатує значне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об'єктів соціальної інфраструктури. Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, але мають на меті створити напругу і панічні настрої в суспільстві. За словами Людмили Рябчук, такі повідомлення – елемент гібридної агресії з боку Росії. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.